El servei de teleassistència és un servei, en principi, d'atenció a emergències eh, immediat als 24 hores, als 365 dies de l'any. La persona pot trucar sempre que vol, si té una emergència, bé sigui sanitària o bé sigui social, i també té una part preventiva molt important. La persona rep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 Quan aquí solta una alarma, nosaltres tenim estipulat que l'atenció ha de ser en menys de 10 segons amb una garantia de resposta superràpida i de les més eficients de tots els serveis de teleassistència que existeixen a Catalunya i a l'Estat i, per tant, és immediatament que aquella persona recull la demanda i diguéssim, criba com la deriva. Hi ja està el terminal bàsic i després un panllol que la persona porta dins de casa durant les 24 hores, fins i tot es dutxa un dia es pot mullar i pot mmm, pitjar-lo sempre que vol. I després hi ha el servei avançat, que seria tota la gamma de dispositius de seguretat que van associats al servei i es col·loquen en funció de la necessitat.